Tri, nalogodavac vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika. Normalna stvar je, kada je u pitanju zapo odnos zaposleni i poslodavac, normalna stvar je zaposlenog slati na kurseve, na edukacije, na seminare, webinare i tako dalje i tako slično. Ukoliko vama naručilac posla plaća te kurseve, Padate tačku broj 2. Ukoliko sami plaćate te kurseve i sami se edukujete, ali pazite, to čak može biti iz uh, uh, uh, učbenika koja je napravio na logodavac ukoliko su u pitanju poslovne tajne ili kako se zove, ili neki primjer njihovog poslovanja. Dakle, vi ukoliko sami to finansirate ili ukoliko vam oni samo daju, a bez da plaćate, vi tačku broj 3 prolazite bez jednog problema.